صديقتي هل تسمعيني؟ ماذا تريدين يا زينب؟ توجد أسئلة لا أعرف جوابها وأريد المساعدة منك أي سؤال تريدين؟ أريد جواب السؤال الرابع والخامس هل هذان السؤالان فقط؟ لا لا وجواب السابع أيضا حسنا يا زينب ساعطيك الاجوبه لن انسى معروفك يا صديقتي زينب اراك اليوم سعيده جدا نعم هذا صحيح لقد انتهيت من الامتحان جيد وكيف كان امتحانك كان الامتحان صعباً جداً ولكنني كتبت كل شيء، هذا جيد، إذاً لقد درست جيداً وحصلت على نتيجة اجتهادك، لقد درست ولكن ليس بشكل جيد، وكيف كتبت جيداً في الامتحان؟ لقد استعنت بصديقتي وأعطتني الأجوبة التي لا أعرفها، يا إلهي! هل غششتي يا زينب؟ حسان اهداء هذا ليس غشا إنها مساعدة يا أخي هذه ليست مساعدة وهذا غش وهذا حرام هذه مساعدة وليست غشا صديقتي تحبني وساعدتني في الامتحان هذا غش يجب أن تكتبي ما تعرفينه فقط ولا يجوز في الامتحان أن يأخذ أحد شيئاً من إنسان أو ورقة ولماذا؟ لكي يقيس مهارته وفهمه ومعلوماته والمجتهد يستحق الدرجة الأفضل وهل ترضى أن ارسب يا حسن؟ لا أحب أن ترسبي لكن لا أحب أن تغشي أيضا لا أعتقد أن كلامك صحيح بل صحيح قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا حسن هل حقا قال النبي ذلك؟ نعم يا زينب لكن ربما لم يقصد المساعدة في العلم أكرر لك هذه ليست مساعدة إنه غش في الامتحان وله عقوبة كفاك يا حسن لقد تعبت من النقاش معك مرحبا يا أولادي أهلا وسهلا يا أبي كيف كان امتحانكما يا أبنائي؟ أنا كتبت جيدا والحمد لله درست جيدا وكتبت جيدا وأنا أيضا الحمد لله قد تجاوزت الامتحان لكنك ارتكبت خطأ يا زينب حسان يكفي يا حسان ماذا حدث يا أبنائي؟ لتخبرك هي يا أبي إنها أمامك أخبريني يا ابنتي ماذا حدث؟ لم يحدث شيء يا أبي فقد ساعدتني صديقتي في الامتحان زينب ماذا قلت؟ ساعدتني صديقتي في الامتحان يا أبي هذا غش يا زينب غش؟ نعم غش وهو ليس من أخلاق المسلم قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا ولكن أمرنا الله أن نساعد بعضنا ونتعاون يا أبي نعم يا ابنتي أمرنا أن نساعد بعضنا ونتعاون في الخيرات قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعني أن نساعد بعضنا في أمور الخير ولكن الامتحان فيه مصير الناس وقياس علمهم وقدرتهم ولا يجوز أن نأخذ جهد غيرنا بل يجب أن نرى مستوى علمنا لا أن نأخذ مستوى وعلم وجهد الآخرين لكنه تعاون بين الأصدقاء يا أبي نعم هو تعاون في الإثم هل يجوز لنا أن نتعاون في السرقة وارتكاب الجرائم؟ هل يجوز أن تساعد أصدقائك في أخطائهم وعاداتهم السيئة؟ طبعا لا يا أبي هذه مثلها يا ابنتي التعاون والمساعدة تكون في أعمال الخير أما الامتحانات فهي قياس لقدرة وجهد الطالب فيجب على الكل أن يظهر جهده وتعبه ولا يجوز أن نسرق جهد الآخرين ولا أن نعطيهم جهدنا فالغش في الامتحان هو ضرر لك وضرر لكل المجتمع كيف ذلك يا أبي؟ ضرر لك لأنك تتعلمين الكسل والاعتماد على الآخرين في تجاوز الامتحانات فهو يضر همتك ويعلمك الكسلة وعندما تتهين من دراستك وتبدئين عملك ستجدين نفسك لا تعرفين شيئا وربما تخطئين في عملك فيكون عملك أذى للمجتمع هل يمكن أن تشرح أكثر يا أبي؟ تصوري يا زينب أنك أصبحت طبيبة بالغش كيف ستمارسين المهنة؟ كيف ستعالجين المرضى وأنت لا تعرفين هذا العلم جيدا؟ ربما في هذه الحالة ستسببين ضررا للناس ويفقد المرضى حياتهم بسببك وبسبب غشك ربما ستصبحين مهندسة بالغش تصوري أنك تخططين رسما لبناء بشكل خاطئ سيقع البناء ويسبب كارثة ويموت كثير من الناس بسبب غشك حقا؟ طبعا يا ابنتي هذا خطير جدا هل فهمت ضرر الغش؟ نعم يا أبي أنا آسفة جدا سأجتهد أكثر وأدرس أكثر حتى أنال الدرجات التي أستحقها بارك الله بك يا ابنتي اهتمي بعلمك ودراستك جيدة فهو مستقبلك ومستقبل الأمة الأمة تحتاجكم يا أبنائي لتنهضوا بها بالعلم والفهم وتقوى الله